تحية للإخوة والأصدقاء المتابعين والمتواصلين معي عبر اليوتيوب وعبر الفيسبوك وعبر الانستغرام أشكر كل من يدعمني وكل من يتواصل معي عبر هذه النقط الثلاث آه أشكر كل المتحمسين والخالقين أجواء الحوار وأعاتب على الجامدين الذين يرون ويمرون مرور الكرام أشكر الجميع في كل الأحوال سلام عليكم